Γεια σας από μένα. Έλαβα πολλά ερωτήματα από εσάς και γι' αυτό θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα γίνονται εντατικές προσπάθειες για να οργανωθεί καλύτερα η εκπαιδευτική πλατφόρμα E-Class με σκοπό να πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις ώστε να καλυφθεί η διδακτέα ή το χρονικό διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Οι μορφές τηλεεκπαίδευσης είναι η σύγχρονη και η στην περίπτωση της ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης τα πράγματα είναι απλά, γιατί ο ή εκπαιδευτικός αναρτά κάποιο μάθημα, κάποιο εκπαιδευτικό υλικό ή βίντεο, όπου ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει η μαθητρια εχει προσβαση ανα πάσα ώρα και στιγμή. Βέβαια αυτό που πρέπει να προσέξω είναι αν υπάρχει κάποια διορία για την παράδοση κάποιες εργασίες. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση της σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής ή θα πρέπει να συνδεθεί κάποια συγκεκριμένη ώρα στην ψηφιακή του τάξη για να παρακολουθήσει το μάθημα. Για να μην υπάρξουν πολλές δυσκολίες στη σύνδεση ε, κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μαθήματος συνιστάται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο καλώδιο για να συνδέσουμε ενσύρματα τον υπολογιστή μας με το router ή γενικά να βρισκόμαστε κοντά στην περιοχή με το router. Σε περίπτωση όμως, που έχω δύο παιδιά που πρέπει να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα το μάθημα και είναι σε διαφορετικές τάξεις. Οι επιλογές που έχω είναι το ιδανικό σενάριο να δώσω σε κάθε παιδί μου από έναν υπολογιστή, είτε αν δεν διαθέτω τόσους υπολογιστές να εξυπηρετήσω το παιδί μου κατεβάζοντας την εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα είτε στο κινητό, είτε στο tablet. Αν στο παιδί μου δεν είναι συνηθισμένος σε τέτοια μορφή εκπαίδευσης, είτε ε, έχει διάσπαση προσοχής, είτε ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν γονείς είναι να διαμορφώσουμε ένα ελεγχόμενο για το παιδί μας περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα. Φροντίζουμε να οργανώσουμε τα βιβλία και τα τετράδια τα οποία θα χρειαστεί την ημέρα εκείνη βάσει προγράμματο. Αποφεύγουμε όμως την ύπαρξη περί πληροφορίας πάνω στο γραφείο του παιδιού μας, έτσι ώστε να μην προκληθεί σύγχυση. Αναλυτικότερα, πάνω στο γραφείο του παιδιού μου πρέπει να υπάρχουν μόνο η αναγκαία γραφική ύλη, το βιβλίο και το τετράδιο της ώρας εκείνης και το μέσο με το οποίο θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή τάξη, δηλαδή ο υπολογιστής, είτε το τάμπλετ σταθεροποιημένο σε κάποια βάση, Είτε το κινητό τοποθετημένο, οπωσδήποτε πάνω σε κάποιον τρίποδα, ώστε να υπάρχει σταθερότητα και καλό οπτικό πεδίο, για να μην προβληματίζετε το παιδί μου αν φαίνεται καλά ε, ή αν κρατάει καλά το κινητό. Τα υπόλοιπα βιβλία και τετράδια πρέπει να είναι παρατεταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο για να ξέρει το παιδί ανα πάσα ώρα και στιγμή πού βρίσκεται το τετράδιο και το βιβλίο που θα χρειαστεί την επόμενη ώρα. Φροντίζουμε όμω να μην τα τοποθετήσουμε πάνω στο γραφείο που κάνει μάθημα το παιδί για να μην αποσυντονίζεται και να μην καταναλώνει χρόνο για να τα αναζητά. Το ιδανικό είναι να τα τοποθετήσουμε παρατεταγμένα σε κάποιο τραπεζάκι δίπλα από το γραφείο. Για τυχόν απορίες είμαι στη διάθεσή σας τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram Tranou Education. Για όσους θέλετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο εκπαιδευτικό μου κανάλι.